મને મને કેટલી વાર કીધું છે કે હું જ્યારે બહાર નીકળતી હોઈ ત્યારે દૂર લઈને નહીં આવો મારી સામે મને અશુભન થાય છે આનાથી બાબે મને તો એ નથી સમજા દો કે તમે શિક્ષિકા હોવા છતાં પણ આવા વહેમ કેમ મનમાં રાખો છો આ વહેમ નથી સાચું છે હું જ્યારે સફેદ વસ્તુ જોઈને બહાર જાઉ છું ને ત્યારે મારી સાથે অમંગળ બને છે બાબે આ તમારો મનનો વહેમ છે આવું काही ના હોય તમને મને વિશ્વાસથી આવતો ને तो आज कई दुर्घटना के बाद तद ना पूछो छो आप भी ना मगवेट माती या वैयम जायम ना थी एकले ये एक जयारे पन बार जत्ता हुए तेरे त्यां सुधी तारे तेने सामेर सभे द्वस्तू नहीं लावानी सार्ण लाँ क्या दो जो फरवा आपके પરવા જવાનું છે કોણે કીધું તમે તો કી દелું શું વાત કરે છે ભૂલ માં બોલાઈ ગયું છે મારી વાતને કરે સીરિયસ ની લેવાની હા બસ તમે આવી જ ભૂલો કરો પહેલા પરવા જવાનું કહી દે ને પછી ના પાડી દે આહા જયસુ બસ ક્યાં પરવા ક્યાં પણ હું તમને કેતી ને ફલાના ઢેકળા થી ને જો મે કી દેલું ને તો સારું ચાલ હવે કેદરમાં જવાનું કે માના ઘરે છો જવાનું બોલે ને તુદ નક્કી કરલે ક્યાં જવું છે મને તો કેદારનાથ જવું છે હા જશું પણ પછી અરે ભાબી આ શું થયું બધું તારા પાપે થયું છે મે સવારે તમને મને કીધું હતું કે આજે મારી સાથે કઈ આમંગર થશે અને જો એક બાઈક પર મારી હોય અથરાયો ને હું પડી ગઈ ને મને વાગ્યું ભાબી આ તો કાગને બેસું અને ડાળને ભાંગું તમે સવારે સફેદ દૂધ જોયું અને બાઈક વાળો ભટકાડીને જતો રહ્યો ભાબી એવી તો આપણા ઘરમાં કેટલી બધી સફેદ વસ્તુ છે ખાંડ છે સારું ચાલો આ મારો વહેમ છે ને તો કઈ વાંધો નહીં તમે મને નહીં માનો ને તો ચાલશે હું તો માનું છું સારું ચલો મને તો એ નથી સમજાતું ભાભી ટીચર છે છતાં પણ માને છે શું કરવું આમનું એજ ખબર નહીં પડતી तारे खोटी लप नहीं करने सांच तारे ये जयपर जाए न तेरे અરે હિરલ કાકી બારોકરી માટે ખાંડ ખવડાવીને જતા હતા તો તમે સુકન નું કામ કર્યું અને મારા ઘર તો આમથી સાવ ઉલટું જ છે મારા જેઠાણી રાધાબેન સફેદ વસ્તુ થાય પણ એમના મગજ નો વહેમ બહાર કાઢે કોણ અને નસીબ જોકે બને છે પણ એવું જ કઈ પણ સફેદ વસ્તુ ઘરમાં જોઈ ને જાય ને બહાર એટલે એમના જોડે અમંગળ થાય જ એટલે એમના મનમાં પણ વહેમ જ બેસી ગયો છે આ દુનિયામાં બધા રોગની દવા છે પણ આ વહેનની કોઈ દવા નથી સો ટકા સાચી વાત છે તમારી પણ એમના મનમાંથી વહેન કાઢવો કઈ રીતે એ કહો મને તમે એ તો હવે એમાં કંઈ સમય આવવા દે કાંઈ ઘટના બને તો આપણે એને તકોશું भाभी हम हिल काकी ने गई थी छोक सिया आने आने खांड सफ़ेद तु पाको। मड़ी तु? ने तो कई पड़व તમારે તમારો હું તને બતાવીશ સમય આવશે ત્યારે નહી હું તમને આજે જ બતાવીશ હું રોહન હમણાં મારા માટે ચેઇન લેવા જઈએ છે તમે બંને સફેદ વસ્તુ જોઈને જ જઈશું અને સફેદ વસ્તુ સાથે લઈને પણ જઈશું હા તો જોજે તમરા રૂપે અસવા કઈ પડી જશે અને તમારું કામ થતે જ નહીં તું જોજે બરાબર ચાલ ઉભા થાઓ તમે પણ સફેદ કપડા પહેરી લો અને હું પણ સફેદ કપડા પહેરી લો પછી આપણે બને સફેદ દૂધ જોઈને જઈશું જોજે આજે કઈક તો થવાનું છે પછી હું તને કહી જોજે તું આંબળકી નદી મેં પણ તો સોના ની ચેન અને હા ભાભી અમે સફેદ દૂધ પણ જોઈને ગયા હતા અને સફેદ કપડા પણ પહેરીને ગયા तो पन जो अमरीबा बने सफेद घातक गए अरे तेरे चालो तो खरा मराकी चलो जो भाभी तत कर हिलल वहम बाकी अब कई ना बदश्रद्धा तो पील्यू करो तारी अरे, मगज मगज में वेम होती खबर नथी हो तो बस एक मगज छे, तमारी साजी चे राधा बना कोई छे। नहीं। तो चलो भाभी जई अपने हजू कई प्रूफ जो कमी चल जाइए अरे આઈવા છે તો બેસો તો ખરા ચા કરીને જ ના ના આંટી હું ચામાંથી પીતી કઈ નઈ આવે ચા નો પીવો તો કઈ નઈ દૂધ બનાવું આમ પણ સુકન થશે